Tak jako víte, co mě to přišlo jako dobrý nápad, najít si brigádu. Jsou za to nějaký peníze, není mi zima. Kluci nakolijch náhodou říkali, že v tom vypadám rozkošně. Když je pravda, že jsem teď kvůli směnám nestihla dva testy. No a potom jsem nestihla do práce. No a šéfová mi strhla z DPP za duben a pohrozila mi, že s takovým přístupem to na krokodíla měsíce nedotáhnu. Dobře, tak já si ten leták vezmu, jo? A hodně štěstí s tím krokodílem měsíce. Jo. A co raději smysluplnou praxi. Jděte tam, kde vás opravdu vyslechnou. Poradíme vám líp.